Alert Sorin Grindeanu audiat la sediul DNA. Fostul premier Sorin Grindeanu s-a prezentat la sediul DNA pentru a fi audiat în calitate de martor într-un dosar de corupție. Am venit în calitate de martor, a spus Grindeanu în fața jurnaliștilor. Potrivit primelor informații, fost premier ar fi audiat de ce trei procurori în dosarul Belina. La finalul lunii aprilie 2018, procurorii au anunțat că Seviir fost secretar de stat în Ministerul Dezvoltării, are calitatea de inculpat în dosarul Berlina, ea fiind acuzat de abuz în serviciu. N-a extins atunci ancheta IFA de Adrian Gâdea, prejudiciul estimat de procurorii fiind de peste 3 milioane de lei. Procurorii mai anuncau ce, în acea ei cauză, s-a dispus extinderea urmăririi penale și schimbarea în cadrii juridice fa de Adrian Gâdea, fostul preedinte al Consiliului Judean Teleorman. Acesta fiind acuzat de complicitate la abuz în serviciu, îi improprie la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în form continuată, cu consecine deosebit de grave. Anul 2013, prin acțiunea concertată a unor persoane cu funcții publice, perei din insula Belina Braul Pavel. Cu suprafa de 278,78 hectare, respectiv 45 hectare, situate în albia minor a Dunării, au trecut ilegal din proprietatea statului în proprietatea judeului Teleorman în administrarea Consiliului Judean Teleorman, pentru ca, doar la câteva zile, se fie închiriate tot ilegal unei firme private. Pentru realizarea transferului de proprietate a fost adoptat HG 943 pe 2013, act cu caracter individual, prin care au fost încăcate o serie de dispoziții legale. Fiind situate în albia minor a Dunării, Insula Belina Ibraul, pavel fac parte din domeniul public al statului prin efectul legii al Constituției, prin urmare nu puteau fi trecute în proprietatea vreunui Consiliu Judean prin hotărâre de guvern, ci doar prin lege, se arta în ordonana procurorilor. Acetia mai notează ce, în perioada 23 septembrie 2013- decembrie 2013, în calitate de secretar de stat, Sevils Scheideh a iniciat, a fundamentat, a introdus pe circuitul de avizare sub linierea i-a prezentat guvernului pentru aprobare un proiect de hotărâre de guvern, H.G. 143 pe 2013, precum ii nota de fundamentare pe care a asenat-o, calitate de inițiator. Pe baza acestor acte s-a aprobat transmiterea unor perci din insula Belina sublinierei Bracul Pavel, către domeniul public al judecului Teleorman sublinierei Administrarea Consiliului Judecean Teleorman. Aceasta, în condiile în care inculpat că în acest mod întocmesc subliniere de acte care încalcă o serie de dispoziții legale, respectiv, articolul 136 alin 3 din Constituția României, articolul 3 din Legea Apelor 107 pe 1996, articolul 3 alin. 2 din Legea 213 pe 1998 privind bunurile proprietate public, anexa 2 din 9 107 pe 2002 privind înfiincarea Administrației Naționale Apele Române, articolul. 38. Alin. 2. Alin. 3. Articolul 30. Alin. 2. Subliniere -i. Articolul 77 din Legea 24 pe 2000. Articolul. 860. Alin. 3. Teza 1 din Codul Civil. Mai mult. Ministerul Finanțelor publice sub i Ministerul Justiciei formula ser observații pe parcursul circuitului de avizare prin care se nalauce există aspecte de nelegalitate în ceea ce privește transferul, aspecte ce au fost ignorate, mai precizează. De asemenea, Ionela Vasile Stoian, în calitate de director la DRAP direcția juridic, relaia cu Parlamentul ii internaționale ar fi sprijinit demersurile nelegale prin aceea ce nu ar întocmit note referitoare la observaile pe care le-au făcut cele două ministere avizatoare, Ministerul Justiei și al Finanțelor Publice, nu ar fi respectat reglementările privind circuitul de avizare, ar fi contribuit la crearea unei reprezentări false MFPIMJ referitor la contactele de închiriere deja existente. De ce, anterior acestor demersuri, suprafeie din insula Belina Ibraul Pavel fusese închiriate prin contracte unei firme private i unei persoane. <fie> Pentru a nu atrage atenția administraiei publice centrale cu privire la existența unor interese ale acelei firme private referitor la insula Belina Ibraul Pavel. S-a dorit obinerea unor extrase de carte funciar curate, în care se nu apar contractele de închiriere a vânca perei administraia apele românei această societate comercial. Această activitate a fost coordonată de inculpatul Gdea Ionuc, la data faptei preedinte al CJ Teleorman. Care a solicitat Administrației Naționale Apele Române avizarea favorabilă a transferului menionat, a ignorat existența extraselor de carte funcciar care conțineau sarcinile firmei private, a coordonat înlocuirea acestor acunii subliniere de extrase de carte funciar noi, care nu mai prevedeau contractele de închiriere, subliniere ea în sus subliniere IT prin semn Proiectul de not de fundamentare în care era trecut, necorespunstor, adevărului. ce imobilele nu sunt grevate de sarcini, mai spun procurorii. În comunicatul de presă menționat se mai arată ce, în perioada iunie 2013-septembrie 2013, Adrian Gâdea a fost cel care ar fi promovat un proiect de hotărâre de Consiliu Judecean privind transferul insulei Belina sublinierei Bracului Pavel în proprietatea judeului Teleorman sublinierei în administrarea Consiliului Judean. Ar fi inițiat un proiect de hotărâre de guvern recinând, în mod vedit, contrar legii, legalitatea proiectului cu caracter individual ce se va numi HJ? 243 pe 2013, având cu no subliniere timp despre încălcarea dispozițiilor legale care reglementează normele de tehnic legislativ, a trimis neoficial cătrem drap documente emanând de la cg Teleorman în formă de proiect, unele nesemnate sublinierei în lipsa adoptrii unei hotărâri de Consiliu Judean. Ca urmare a faptelor descrise s-a cauzat un prejudiciu statului român de 3.237.800 lei, reprezentând valoarea totală a celor două bunuri mobile e din patrimoniul statului. în cursul lunii ianuarie 2014, după adoptarea hg 943 pe 2013 prin care se consfinia trecerea insulei Belina sublinierei a dracului Pavel în proprietatea judeului Teleorman sublinierei în administrarea Consiliului Judean, în calitate de presubliniere dintre al CJ Teleorman. Inculpatul gâdea Adrian Ionuca a făcut demersuri astfel încât, pe baza HG-943-2013, se creeze posibilitatea încheierii a trei contracte de închiriere între Consiliul Judecean Teleorman pe de o parte și o societate comercială, o alt persoan pe de alt parte. Contractele, având ca obiect perei din insula Belina Ibraul Pavel al Fluviului Dunrea, în suprafa total de 80 hectare, au fost încheiate pe o perioadă de 10 ani, fere organizarea unei și sublinierei, fere inicierea sublinierei parcurgerea procedurii de emitere a unei hotărâri de Consiliu Judecean. Ca urmare a acestei din urm fapte, prejudiciul creat în dauna judeului Teleorman este estimat la valoarea de 5.646.237 lei, defalcat pe contractul numărul 1, 2.029.202,09 lei. Contractul numărul. 2. 2743.880,93 de lei sub liniere -i contractul numărul. 3.842.364,76 lei, ceea ce reprezintă folosul obinut de beneficiarii contractelor de închiriere, mai spune Dna.